Morjesta! Mä oon Niklas Kokko ja mä oon ensimmäisen vuoden opiskelija. osaalla olla liiketaloutta ja mä pellain Kärpissä ja mä oon maalivahti. Moro! Mä oon Levi Kinnunen ja mä pelaan jääkiehkoa Kärpissä. Toisen vuoden opiskelija ja opiskelen liiketaloutta osaalla. Mä sain kuulla tästä omilta joukkuekavereiltä ja sitten niin, niin lukkiin tuolta netistä. Mä sain omilta vanhemmilta ja yläasteella ja jo tiesi, että tänne hakee. Mulla on tullut nyt tähän arkeen niin aamujaita kolme kertaa viikkoa ja sitten ja niin pystyy lähteen paljon helpommin ja koulua pystyy tekemään sitten etänä. Ja sitten, niin nyt pystyy keskittyy jääkiekkoon ihan 100 prosenttisesti ja koulu tulee sitten hyvin siinä mukana. Mulle ei just tuo sama, että koulu ja jääkiekko voi hyvin, niin tosi hyvin yhdistää. Mä suosittelen tätä semmoisille urheilijoille, jotka tähtää ammattilaisiksi. Ja mä suosittelen niille myös, jotka haluaa suorittaa opiskelut urheilun rinnalla. OSAO, kaikki on mahdollista.